Ну, нагадування, що в нас була така зима.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 Надії Анатоліївни Берецької. ну і зробити хорошу справу для, для сьогоднішньої виставки трошки. Сподіваюся, що це допоможе, допоможе нашим військовим. На виручені з благодійного ярмарку кошти волонтери придбають теплий одяг і спальники для військових.